Лікувати зуб прийшов 22-річний харків'янин Ігор Ботузов. Розповідає, у Тернополі близько двох тижнів. Пошкодив зуб, каже, ще у Харкові. Вечеряв і відколовся зуб. Думаю, що начебто не турбує, все добре. Пройшов деякий час і почався ну, начав, гострий біль. Періодичний там по вечорам думає, ні, треба щось робити. Через оголошення там об'яви в інтернеті знайшли цю і Прийшов я. Ігор розповідає, коли розпочалися бойові дії в Харкові, близько двох тижнів ховалися в укриттях міста. Потім разом з сестрою і її чоловіком вирішили їхати з Харкова. У нас ну, не було куди їхати. Сусід нам сказав, що у мене є куди їхати, але в мене немає транспорту. А в нас навпаки був транспорт. І ми поїхали в Черкаську область, жили там деякий час. Потім у чоловіка моєї сестри, знайомий, поїхав на Тернопіль. І ми так через нього потрапили також сюди. Більше десяти років працював стоматологом в Києві Андрій Кордуполь з Гостомеля. Вже понад тиждень працює в Тернополі. Чоловік пригадує перший день повномасштабного вторгнення російських військ на Київщину. До вечора, під ракетними ударами, ми ППО спрацьовувало, руйнації біля мене не було, руйнації там вдалі були. Були перестрілки, чули різні звуки. Ми просиділи, переночували ніч на першому поверсі, коли чули канонаду, бігли до ванни. Потім верталися і так цілу ніч, і молилися лише би до ранку дожити. На ранок проснулися, думали, щось треба робити, кудись рухатися. Але якщо в перший день всі виїжджали за місто і думали, що буде якийсь наступ чи десант на Київ, то виявилося, що навпаки ми і є епіцентром. І почали всі масово тікати. Наша сусідка перед самим носом поїхала, і ми підбігли до сусіда, який збирав машину, він нас взяв. «Дякую йому, він мене вивіз, довіз до Троєщини, я забрав маму і поїхали на ЖД прориватися. Всі їхали на Західну Україну тільки, людей маса, нікого ніяких квитків не було, це були просто евакуаційні поїзди. Дружина вийшла на роботу, теж з тещою також вийшла на роботу. Мама залишилася вдома, а я почав шукати. Шукав, шукав, і знайшов таку об'яву». Зараз у Тернопільській клініці працює 12 стоматологів, які покинули свої домівки через обстріли, розповів керівник стоматології Руслан Павлишин. Команда дуже потужна, багато спеціалістів вузького напрямку, декілька ортодонтів, декілька хірургів, декілька ортопедів, декілька реставраторів ендодонтистів, дитячі лікарі, тобто ми фактично охоплюємо зараз усі напрямки. Наразі нам ще вистачає на тиждень-два матеріалів, чим працювати, але далі, звісно, ми... Будемо просити, аби нам допомагали, хто має можливість за кордону, можливо, якісь донації, можливо, просто відправляли нам матеріали. За два тижні роботи до стоматологів за безкоштовними послугами звернулися близько півтори сотні людей. Про це розповіла адміністраторка клініки Аксінія Фірман. За її словами, крім стоматологічних надають і психологічні послуги. У мене є професія і освіта психолога. І так сталося, що у цей непростий час, Зараз я тут працюю і як волонтер-психолог. Я надаю теж психологічний супровід нашим пацієнтам, оскільки, повірте, клініка стільки сліз, болю не знала напевно з моменту свого створення, а клініці, до слова, уже 30 років. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.